Δεν ενδιαφέρεται κανεί για την εταιρεία μου. Το κακό είναι ότι οι υποψήφοι είναι παντού γύρω μα. Απλά θα πρέπει να επιλέξουμε πώ θα να του προσεγγίσουμε. Γεια σα. Είμαι ο Θαβρή Αραμπατζή, συγγραφέα του βιβλίου Academy of Digital Marketing και δημιουργό του blog networkpablamarketing.gr. Υπάρχουν πολλά εργαλεία, πολλοί τρόποι για να εντοπίσετε και να δημιουργήσετε υποψηφίου. Και όλοι οι τρόποι δουλεύουν αν μάθουμε πώ να του χρησιμοποιούμε σωστά. Πολλέ φορέ ακούω συνεργάτε μου να λένε ότι οι διαφημίσει δεν δουλεύουν. Αλλά ισχύει όντω αυτό. Φυσικά και όχι. Γνωρίζουμε ότι οι διαφημίσει δουλεύουν. Γιατί αν δεν δούλευαν, τότε πώ πληρώνουν όλε αυτέ τι διαφημίσει στο Facebook ή ακόμα και στην τηλεόραση. Αυτό που θα έπρεπε να πει ο συνεργάτη μα είναι ότι οι διαφημίσει ειδικέ οι μου δεν δουλεύουν. Μόλι ένα συνεργάτη αναλάβει την προσωπική ευθύνη, τότε η ανέβριση υποψηφίων αρχίζει να αποκτά νόημα. Αν οι διαφημίσει ή οι αγγελίε ενό συνεργάτη μα δεν δουλεύουν, τότε αυτό ο συνεργάτη μα έχει δύο επιλογέ. Να επενδύσει τον χρόνο και τα χρήματα για να μάθει πώ να κάνει τι διευθυμίσει του να δουλεύουν, ώστε να μπορεί να ανταγωνιστεί με επιτυχία όλου του άλλου διαφημισμένου, ή αν ο συνεργάτη μα δεν θέλει να κάνει αυτή την επένδυση, τότε μπορεί απλά να επιλέξει μια διαφορετική μέθοδο, έναν διαφορετικό τρόπο ανέβρεση υποψηφίων. ψηφίων. σω ένα συνεργάτη μα πει ότι τα social media δεν δουλεύουν. Ίσχυει όμω αυτό. Φυσικά και όχι, τα social media δουλεύουν. Νομίζω ότι το facebook και το instagram θα υπάρχουν για πολύ καιρό ακόμα. Η αλήθεια είναι ότι ο τρόπο που ο ίδιο προωθεί την επιχείρησή του στα social media δεν δουλεύει. Τώρα ο συνεργάτη μα πάλι έχει δύο επιλογέ όμως και πριν: Να επενδύσει και να μάθει πώς να κάνει τα social media να δουλέψουν ή να επιλέξει διαφορετική μέθοδο. Τι άλλο μπορεί να πούμε από συνεργάτε μας, Ότι δεν δουλεύει. Τα τηλεφωνήματα σε αγνώσει δεν δουλεύουν. Οι επιχειρηματικέ συναντήσει σε ξενοδοχεία δεν δουλεύουν πλέον. Τα webinars δεν δουλεύουν. Τα αυτοματοποιημένα webinars δεν δουλεύουν. Το marketing δεν δουλεύει, οι συναντίσει δικτύωση δεν δουλεύουν, τα fake volτε δουλεύουν. Η γ δεν δουλεύει, το ίδιο ισχύει για όλε τι μεθόδου ανέβρεση υποψηφίων. Οι συνεργάτε μα θα πρέπει να βρουν μια μέθοδο ανέβρεση υποψηφίων την οποία απολαμβάνουν να κάνουν και μετά να μάθουν πώ να τη δουλεύουν αποτελεσματικά ή να επιλέξουν κάποια άλλη μέθοδο. Κάποιοι μπορεί να μην τριάζουν στο συγκεκριμένο αντικείμενο που εμπορεύεται η εταιρεία σα ή στην προσωπικότητα του κάθε συνεργάτη, αλλά το σημαντικό είναι να βρείτε τουλάχιστον 3 με 4 μεθόδου που μπορείτε να κάνετε και μετά χρησιμοποιώντα αυτέ τι μεθόδου να βγείτε και να χτίσετε μια πολύ δυνατή ομάδα. Στην εκπαίδευσή μου το πλάνο 90 ημερών αναλύω 10 διαφορετικέ μεθόδου ανέβρεση υποψηφίων μεταξύ γνωστών και αγνώστων, οι οποίε είναι δοκιμασμένε και αποτελεσματικέ. Επίση, στην εκπαίδευση αυτή αναλύω πώ ακριβώ να κάνετε την κάθε μία, καθώ και πόσο από την κάθε μία χρειάζεται να κάνετε για να σα δώσει αποτέλεσματα. Αν δεν έχετε παρακολουθήσει την τρίωρη εκπαίδευσή μου για το πλάνο 90 ημερών. Θα σας πρότεινα να ξεκινήσετε με το 30 λεπτό βίντεο από την ομιλία που είχα κάνει πριν μερικά χρόνια για το πλάνο σε ένα συνέδριο. Πηγαίνετε στη σελίδα greekcoach.gr κάθετος πλάνο, greekcoach.gr κάθετος πλάνο, βάλτε το email σας και θα οδηγηθείτε αμέσως στο 30 λεπτό βίντεο που μιλάω για το πλάνο 90 ημερών. Είναι από την ομιλία που έχω κάνει στο συνέδριο τη εταιρεία μου το 2014. Αλλά όλα αυτά που ακούτε μπορούν να εφαρμοστούν και έχουν εφαρμοστεί σε όλε τι εταιρείε. Εφαρμόζοντα αυτά που λέω στην εκπαίδευση, θα ξέρετε τι να κάνετε κάθε μέρα για να πετύχετε το στόχου σα και δεν θα ξεμείνετε ποτέ από ανθρώπου που ενδιαφέρονται για τα προϊόντα ή την ευκαιρία σα. Μπείτε στο GreekCoach.gr κάθετο πλάνο. Είμαι ο Θεοδωρή Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σα.